بكم أهلا وسهلا أزول بابا أزول أميرة أزول هجام كيفر محمد سالي أهلا وسهلا بكم وصلنا على نهاية شهر رمضان ربيو فشهر رمضان نصبر زبرنته واحد ازور اخي كريم كم من رب موجود وهل الرب يشعر كما نشعر نحن يا بابا ادريس بالنسبه لي انا ليس موجود رب فهمت يعني اما كم من رب موجود عرفت البشريه اكثر من رب الان موجود اكثر من 4500 رب عفوا <تصفيق> أما كيف يشعر؟ <تصفيق> كما تشعر أنت. أنت هو الرب. هلو أميرة. ها في عيد. لا أحتفل بالعيد يا أميرة. بعدما تمكنت رياح الغرب واليهود من الإسلام في شرق إندونيسيا وماليزيا والفلبين وشرق غرب أفريقيا والتركيا يبقى تحدي كبير أمامهم الآن هو أسلام قارة أوروبا. أه طبعا الذي ما أنت يشجع على أسلام قارة أوروبا هم الأمريكان لو تريد أن تدمر دولة أسلمها سوف تدمر فهمت كي لا تصبح أوروبا قوة يعني توازي أمريكا هذا صراعات داخلية بيناتهم كيف أهلا صحة شريبتك ما نصومش مرحبا أهلا أحمد عياري أكرم كزامي رجاء مساء الورد أهلا اهلا بكم كل ازول ازول ازول ازول ماتيماتيك دي زيرو اهلا ازول اهلا مريم ملحد مش بلعاني بنزور ازول ولا نزول انيس الس ميساج اي سوني على الامتحان فم تشارلاش بليز انفورماسيون ما على عليش ماتيماتيك زيهو فيزيك زيهو يعني غير موجود به يعني حطيته مساء الفل شمال أفريقيا هيا كبير من الغاز شيت أكثر من جزيرة العرب يا عبد الرحمن اليوم باش نكملو نحكيو على الرب في الغنوصية آه لكن طبعاً باش نتطرق إلى زوز نقطة البارح مع أن تتكلموا لي عليهم ياسر في المساج بقي و اليوم نتكلموا حول تطور فكرة الرب عند الإنسان وبكرة من المفروض نختم الحديث حول الرب آه في الغنوصية مفهوم الرب في الغنوصية طبعاً كما قلت لكم الغنوصية لا تعتبر هناك رب وأنما ليس تكفر بفكرة الرب هي تعتبر فكرة الرب هي فكرة مستقبلية وحلم إنساني ليس رب خالق أو رب مسير ليس هناك للوجود تسير من طرف قوة واحدة لم يحصل ذلك بعد هذا ملخص قول الغنوصية في هذه المسألة أمازيغ أمازيغ أهلا بيك نو فيزياء الكم تشبه كثير الغنوصية في وصف طبعا طبعا لأن الغرب يعني أو العلوم الحديثة الآن انتهت من الفكر المادي البحت والآن توجهوا في البحوثات إلى دراسات عميقة في الفيزياء الكمية وغيرها من الأمور والآن يدرسون في الوعي وفهم الوعي ويدرسون في المخ والإنسان يعني تطور ياسر مش تعمل مباشرة ثاني بعد رمضان مريم مبارك أنا أمفكر بعد رمضان عجبتني لحقيقة مسألة المباشر لأن تجعلني يعني ملتزم بتقديم حلقة كل يوم إلا لو هناك مانع خاص طبعا طبعا أنا أؤمن بالنظام النظام في يعني هكا المباشر بشوفه يشجعني اكثر ويعطيني قوه اكثر فلهذا انوي اني نكمل الفيديوهات حول ماذا يحدث في شمال افريقيا والشرق الاوسط هو موضوع جدا مهم وموضوع الساعه والاحداث اللي بيشتوقه يعني في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المستقبل والخطط العالميه لهذه المساله وخاصه اريد ان اخذ كمثال تونس التي هي مختبر لمستقبل شمال افريقيا والشرق الاوسط تعتبر مختبر لماذا سوف يحدث في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا فلهذا معناتها انوي بعد رمضان اني نواصل الحلقات خاطر احنا تكلمنا على المحور الاجتماعي والنفسي نواصلوا في المحور ما يسمى السياسي والامني والعسكري ثم نعود الى الصراعات اللي موجوده في شمال افريقيا وخلق العروبه لمحو الشعوب الاصيله لهذه المنطقه ومنعهم من ان يعرفوا ذواتهم. طبعا الغرب كانت عنده خطه يعني دقيقه في هذه المساله لكن الان الغرب تحول إلى ما يسمى ظهور جناح جديد بعيد على الفكر الاستعماري جناح إنساني وما يسمى بالديمقراطية الجديدة وهناك صراع بين السيستام القديم الغربي والسيستم الحديث الغربي لأن الغرب نتيجة الصراعات أصبح أمنه في خطر فلهذا يريد ما يسمى بالسياسيين الجدد المصالحه مع العالم وادخال البشريه كلها بدون فكر شعب الله المختار او انا املك الحقيقه وهذا موضوع باش نتطرق له بعد رمضان كانت وفرت الظروف طبعا. المهم احنا ما بقاتناش الا حلقه او زوز حول الغنوصيه يمكن اليوم وغد فقط يمكن نزيد حلقة أخرى من بعد نواصله في نفس الوقت كان يساعدكم الوقت هذا كان تحبوا نوخر شوية ولا نقدم شوية ما عندي حتى مشكلة. أستطيع العلم الحديث خلق ربواج جسد وعقل وطاقة هل يستطيع خلق له نفس هذا موضوع حسين ياسر مهم النفس على حسب الغنوصية لا يمكن خلقها وإنما يمكن استقطابها. يمكن جذبها يعني يمكن ان نخلق آه معناتها روبو من كل شيء ولكن النفس نتاعو لا يمكن الى هذه الساعه يمكن ما نعرفش في المستقبل على يعني حسب الغنوصيه النفس لا آه يمكن خلقها آه معناتها هذه مساله مهمه فهمت هذا على كل حال موضوع توا نواصلوا نتكلموا عليه وقت نتكلموا على الغنوصيه والنقط ونقطه ما يسمى السفر المطلق. مريم مبارك احنا اعتدنا عليك شكرا مريم حتى انا تعودت عليكم كيف كيف فهمت يعني لو تعرفوا يعني ما تحب تعرف انسان غمض عينيك وحس شنو في داخلك نحو تعرف اللي النفوس مرتبطه مع بعضها فهمت أه وانا احاول ان اقدم تجربتي الشخصيه وهي طبعا تفيدني حتى انا لو مش كنتوما يعني اتلقى رسائل واتلقى معلومات واتلقى معناتها خاصه اصحاب المعرفه التجريبيه يعني يؤكدون لي عده حقائق وهذا يساعدني ياسر خطر انا معناتها مختص في مجال معين واستفيد من تجارب الاخرين والحقائق الموجوده. آه آه رجاء ما احنا تعودنا على على هي ما تعودوش ياسر يعني, يعني, يعني ما تعودوش ياسر ميولي لكمش هذا دروغ فهمت رغم اللي انا الاسلوب نتاعي معناتها اسلوب تحرري معناتها احسن شيء معناتها الانسان يلقى ذاته فهمت لو كان التعود بطريقه انك تسمح لنفسك انك تفكر وانك تراجع وانك تطرح افكارك هذه مساله جيده ديما التفكير التفكير التفكير والاحساس هو اساس كل شيء ما الفرق بين الديمقراطيه القديمه والجديده في الغرب احمد عياري هذا باش نتكلم عليه وتندى نحكي على ماذا يحدث في شمال افريقيا وشرق الاوسط لان ما يحدث جدا خطير في هذه الساعه أما لو نعطيك مع التلخيص بسيط أن الديمقراطية القديمة تقوم على استغلال الشعوب واستعمار الشعوب وجعل ما يسمى بقية العالم تحت رحمة مجموعة معينة والديمقراطية الجديدة في الغرب هي تدعو إلى تحسين الدول في مناطقها لكي تصبح هي كما مثل أوروبا فريمان أهلا الغنوصيه تعلم ان الانسانيه من الانسانيه وصلت آه، الغنوصيه تقول الانسانيه توصل الى المرحله آه، تنتهي من مرحله المراهقه وتدخل في مرحله الشباب عندما تنتهي الحروب وتصبح الانسانيه آه، الشعب ما مش شعب واحد وانما تصبح تعترف بكل الشعوب وتصبح كتله واحده وصراعهم ما عادش يكون بين الإنسان والإنسان وأنما صراعهم من أجل غزو الكون. كيف يعيش الملحد الروحانيات؟ الملحد يعيش الروحانيات بأخلاقه، بأكله، بشربه، في تصرفاته. طبعاً هذا الملحد الإنساني أو الروحاني. أزول في اللاوة، أحيانا آه نطلقوه، نطلقوه، يزي، أظن بعد اللي نكمل نجم تسالوا الأسلة أرجوكم يعني تو ما تسالوش خاطر من بعد نقعد نطلع حتى الفوق باش نبحث على الأسلة، آه خلينا نطرح الموضوع السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلم أزول ولن نزول اليوم بش نتكلموا الجزء الثالث عن حقيقة الرب في الغنوصية آه آه طبعا حبيت نرجع على زوز نقط مهمة آه قلتهم في الفيديو الأخرى حيث وقعت هناك بعض التعليقات ووصلتني بعض آه الرسائل آه يعني يلوموني على نقطتين قلتهم في الفيديو السابق وهم معانتها هذوم النقطين أثارت غضب البعض طبعا نقول أن الأشخاص اللي يحكم على كلمة نقولها ولا على جملة نقولها ولا على فكرة نقولها فهو معناتها إنسان يعني نجم نقول محدود التفكير لا يمكن أن نحكم على كلمة وحدة نقولها وحتى مثلا كان عندك حكم يعني قبل ان تحكم الاخرين حاول ان تفهم الاخرين انا افضل في عضو واحد يقول لي أنتي أنتي أنتي اه انت تكذب انت ساقط انت انت عنصري انت كلب يعني يقول لي آه ما عم تهيس سؤال بشي يحاول يفهم وجهه نظري كما قلت لكم احنا العداوه من بيناتنا اللي موجوده هي إن نحاول من نفهمش الاخر حتى وقت مع بعضنا ما نحاولش نحط روحي في بلاست لاخر ونحاول نفهم وجهة نظره مباشرة أتحول للهجوم وأتحول للسب وللعن أو غيرها به. النقطة الأولى حول قولي البارح إن الجنس العربي والعبري لا وجود له أصلا آه يعني هذه حقيقة أنا وتوصلت إليها نتيجة بحوثاتي وهذه مش أنا أقولها فقط فهمت يعني الجنس العربي والجنس العبري هي غير موجوده فهمت؟ هي شعوب هجينه لو ناخذوا توا اللي رواحهم جنس عبري او جنس عربي وندرسوا الاديان بتاعهم تو نلقاوهم يعني خليط فهمت؟ ما فماش حتى معناتها الاديان فهمت؟ ما فماش اديان يجمع كل اليهود فهمت؟ ولا يجمع كل العرب ما فماش فهمت؟ لانهم ليس شعوب اصيله، ها نقول لكم علاش، وهذا ماهوش عيب ان تكون شعب هجين، لازمكم تفهموا ان الشعوب الهجينة هي شعوب نجم نقولوا احنا شعوب يعني راقية، فهمت؟ مش معناتها امريكي، هاي معناتها امريكي، كلها معناتها مخلطة، إذا ما تاخذوهاش بالنظرة ديما سلبية. هنا أنا اتفق مع القران او التاريخ او حتى تاريخ الكتب المقدسه والسماويه ان هناك عائله ضمن شعب سامي معروف في الشرق الاوسط فهمت الشعب السامي القديم المعروف الذي قامت له حضارات حضاره ما بين النهرين وغيرها من الحضارات في في سوريا وغيرها في المنطقه هذه ما يسمى شمال الجزيره العربيه فهمت؟ ان هناك عائله ضمن شعب سامي فهمت؟ موجوده في الشرق الاوسط من قديم تميزت بمعتقدات معينه ورساله سماويه هي فكره ما يسمى بابراهيم فهمت؟ وهذا القران بيدو يقولوا وفضلنا ال ابراهيم وال عمران على العالمين يعني حتى القران يقول يقولش شعب فهمت؟ يعني ما يقولش اللي هو شعب حتى محمد اللي يقوله هو عربي ويقوله حق تزوج معدها إسماعيل تزوج مع قبائل ما يسمى بالعرب العقربة وهذه الخرافة اللي موجودة يعني اللي ليس ثابتة علمياً إذا هما شعب من جنوب العراق فهمت؟ شخص فهمت؟ جاء الاعتقاد ديما راه التغيير يوقع على شخص ثم ينتقل للآخرين وبشوية بشوية تكون الشعوب الشعوب في العادة تتكون على حسب تركيبه معينه بينما الشعب ما يسمى اليهودي والعربي هما شعوب تكونت عن طريق خرافه او اسطوره او فكره وقعت في وقت من الزمن واحد فانت طلعت له في راسه كذا وجاب هذه الفكره من بعد بشويه بشويه معناتها كثروا هذوما الاشخاص وانقسموا جماعة مشاو نحو ما يسمى فلسطين ما يسمى الكنعانيين واصبحوا ما يسمى شعب بني إسرائيل حتى اليهود كنت تشوف تلقاهم الكلهم يعني من أولاد الاسباط الأطناش بتاع يعقوب وغيرهم فهمت؟ وجماعة هبطوا نحو ما يسمى منطقة الحجاز وتكونت مجموعة بشرية واختلطت بعبيدها وبالاشخاص وكل شيء، والذي جعل هذا الشعب هو شعب مصطنع هو دخول بعض الشعوب الاخرى او الاشخاص الاخرين لهذا الدين سواء الدين العربي او الدين اليهودي، وحنا نعرفه ان في فتره خمسه ولا سته قرون ماضيه هناك معناتها شعوب كامله من ناحيه القوقاز دخلت في الديانه اليهوديه واصبحوا يهود. هو ما اللي اسرائيل اليوم فهمت اذا فكره الفكره هي موجوده هذوما هذوما مع مع عايله من بعد انقسمت ولات يهود وتوا اصبح العالم العربي والعالم ما يسمى دوله اسرائيل هذا كلهم كذبه لا وجود لهم اصلا يعني في الحقيقه ولكن لا يعني ان الان معناتها توأحنا احنا توا احنا عرب ما نش عرب، المصريين عرب ما همش عرب، العراقيين عرب ما همش عرب. فهمت؟ وحتى اللي يعيشوا في اسرائيل ما يسموه اليهود اكثرهم جايين من روسيا من اوروبا من اوروبا الشرقيه، اصولهم ليس لها علاقه بالعبريين. به آه هذا موضوع معناتها كبير و فهمت؟ آه يعني وأي واحد عنده اعتراض أنا مع تقريت في المسألة هذه وبحط في المسألة هذه يقدم أدلة ويقدم أشياء يعني ملموسة بل يفيدني فهمت؟ إذا ما يسمى بالشعب العربي أو بالشعب الإسرائيلي هي شعوب هجينة هذه حقيقة مع واضحة أما النقطة الثانية حول الإلحاد المادي قالوا لي كيفاش تتكلم على الالحاد هكاكا والالحاد هو عباره على انكار الرب وراه في الملحدين فما الباهي والخايب وغيرها من الامور. انا نحكي على ما يسمى بالملحدين اللي يتكلموا بالعربيه يعني اغلبهم طبعا الملحدين اللي في اوروبا الان تطوروا ونحكي على المساله هذه فهمت اما نتكلم على اغلبيه الملحدين اللي في الدول المتكلمه بالعربيه اللي تلقاه يعتقد لك أن الإنسان مجرد حيوان وأن ظهورنا صدفة وغيرها معناتها من الأفكار التي معناتها تجعل الإنسان لا قيمة له فهذا النوع من الإلحاد الغربي ظهر بالحق الموجود هو ما يسمى بالإلحاد المادي وظهر منذ أربع أو خمسة قرون في أوروبا وحارب الإيمان لأن الإيمان هو العمود الفقري للدين المسيحي يعني الغرب عندما أوجد هذا النوع من الإلحاد كان الهدف نتاعو هو افتكاك سلطة الكنيسة وتوجه مع تحارب الإيمان بكل قوة التي أوصلتهم إلى العلوم التجريبية الحديثة التي أوصلتهم إلى هذه المدنية والتطور ولكن الغرب وصل بهذه التجربة إلى إيمان آخر أقوى من الإيمان بالرب أو أو معناتها إنكار الرب، فهمت؟ إيمان آخر أنه أصبح يؤمن بنفسه، يؤمن بالوسائل اللي عنده ومعناتها وأؤكد لكم أن معناتها الغرب الآن العالم الغربي، فهمت؟ يخدموا توا على أشياء معناتها جداً مهمة فيما يخص التطور الإنساني وعلم النفس والوعي والمخ والفيزياء الكميه ما عادش ما هاتش فكرة الفكر اللي احنا تواصلنا في اغلبيه ما يسمى بال الملحدين العرب، فهمت او ما يسمى الملحدين المتكلمين العربيه في شمال افريقيا والشرق الاوسط يتبعون الحادا قديم جدا، فهمت يعني ظهر في الغرب وكان خاص بالغرب وليس له معنتها تجاوزوا الزمن أول غرب علماء أكبر علماء الغرب فمتى آه يعني يحكيوا في مسألة جداً مهمة آه في مسألة آه التطور العلمي وخ... وانتهوا من حكاية الرب والخرافات و... ومن يخرج من الإسلام تجده يا أما كما قلت لكم يمجد في إسرائيل والغرب في مكان أن يبحث عن نفسه فهمت؟ أو يقلد بدون معنتها حتى فهم ويعاود الكلام كلب البغاء المهم هنا معناتها هذه حاجه معناتها معناتها ذكرتها باش نرد على الاسئله على بعض الاعتراضات وطبعا هذا في لب الموضوع خلينا نوريكم تصويره باش نوريو ونوضحوا المساله ان الغرب الان بحد ذاته قاعد يتجه باش نوريكم توا التصويره اصبر كيفاه اه هاي آه التصويره هي هذه اوكي باش نوريكم تصويره باش نلخصوا ونزيدوا نلخصوا الموضوع لكي نعود الى موضوعنا تطور فكر الرب عند الغنوصيه هذه التصويره اعتبر الاكحل هي النفس آه اللي خارج الحدود هذه ما يسمى خارج الحدود اللي مرسومه بالابيض فهمت هي النفس الاولى وما يسمى بالاصفر هي هو عالم الافكار وبالنسبه للي هذا الكولور شويه ما عرفش شنو هو لونه يعني شويه فهمت لون اخر المهم آه هذا يسمى عالم الطاقه اما اللي في الوسط اللي هو الازرق هو عالم الماده اذا احنا كنمشي هدايا شنو يوقع يوقع ما يسمى قدوم من الأزل نحو نقطة الوسط يظهر في المادة ثم يموت فهمت ويعود هذه لازم ويعود من حيث أتى هنا حبيت نوضح حاجة آه يعني جدا مهمة هنا فهمت يعني آه هذه الرسم يعني لو أحنا توا خرجنا من الكرة الأرضية وتجاوزنا ما يسمى الكون المادي والمجرات سوف نصل إلى منطقة لو مشينا في الزمن في المكان فهمت نصل إلى منطقة موجودة فيها إلا الطاقة فقط على قد ما نقربوا للطاقة هذه على قد ما يولي صعب المرور فهمت من بعد وقتها نتجاوز مرحلة الطاقة نصل في مرحلة ما يسمى الأفكار ما يسمى هذا الأصفر هو العقل الكلي وعندما نزيد ونمشي. نصل لهذه المرحلة وهذا عندما نشوفه هذه الرسم إن ما يسمى بالنفس وما يسمى بالعقل حاجة قارة ما تتحركش بينما الطاقة تتحرك تتحرك الطاقة ولكن الطاقة لا تموت فهمت دائما مستمرة أما المادة هي الذي تموت بالتحول إلى شكل آخر فهمت يعني هذا بصفة عامة الفكرة اللي حبيت نرسمها لكم اللي باش فيها شنو هو المساله. خلينا توا نمشيو للموضوع نتاعنا المهم، فهمت كيفاش ننحي هذا البارتاج، فهمت فوالا اغيتي لو باغتاج ونرجع للحديث. إذا نعود إلى موضوعنا هنا تطور فكرة الربط في كما قلت أن الإنسان الأول الذي، الإنسان الأول الذي حصل له الوعي، الإنسان الأول الذي حصل له الوعي بوجوده وانه يختلف على الانسان هذا الانسان لم يفكر في الرب اصلا يعني هذا الانسان الاول عندما افتن بوجوده ما جاتوش فكره الرب هذه اصلا وانما فكر في الاول ان للوجود لب وهذا اللب هو الذي نطلق عليه النفس من بعد فهمت اما في الاول ما يعرفش لا رب لا نفس لا حتى شيء طبعا انسان بدائي بإحساسه بالفطرة الإنسانية الأولى حس أن لكل شيء له لب هو حقيقة وجوده ففهم أن الأصول للب هو الأصول للشيء فلهذا نجد الإنسان الأول رسم يعني الحيوانات التي يحتاج إليها أو التي تتغلب عليها في الكهوف فكان يتصور أن عندما يرسمها في الكهوف انه يسيطر على روحها او على لبها طبعا الروح هو كان يؤمن باللب بعيد على الروح بعيد على النفس بعيد على العقل هذه بطريقه فطريه وهذا الكلام لا اقوله انا وانما يعني العلوم الحديثه تؤكد ان المعتقدات البشريه بدات بهذه الطريقه وان الانسان الاول الذي عمر الكهوف وقبله كان يعطي إشارة لبعض الحيوانات أو يعطي أسماء لكي يملكها. فبداية ما يسمى الرسم أو الكلام كان الهدف منه هو السيطرة على الشيء. وإحنا نعرف حتى في الكبال ولا في الجفر ما يسمى سلطة الكلمة، سلطة الكلمة أو اسم الله الأعظم. يعني يقول لك اللي يعرفه يعني اللي يعرف اسم الله الأعظم هو اللي يتحكم في كل شيء. إذا في الأول الإنسان آه معنتها بدا يعطي في إشارات وأسماء وكذا لكل شيء يشوفه، سواء قمر، سواء شجر، سواء نبات أو حيوان أو من بعد بدا بشوية بشوية يتطور آه في هذه المسألة. فهم الإنسان مثلا أن من خلال النوم عبارة على عالم آخر بطريقة فطرية طبيعية، فهمت؟ يشوف روحه هو يرقد ويقوم. يعني هذه هذه هي الغنوصيه الغنوصيه هي الملاحظه والحكم على ما يشاهده وما يعرفه وما يحسه في الدخل متاعه فهمت اذا مع الوقت تحول هذا اللب الذي هو حقيقه الاشياء على انه ما نطلق عليه رب لكل شيء معناتها رب يعني رب عنده رب او عنده حاجه تحكم فيه هنا باش نعطيكم مثل بسيط باش تفهموا الحكاية، يعني من بين ما يسمى النفس في العدم والنفس في الوجود، تصور أنه موجود مسرح، هناك مسرح، وتصور أن وجودك في العالم هذا هو عبارة على أنك يعني خارج المسرح، ونعتبرو أن وجودك في العالم هذا أو هذا عبارة على هو العدم، ثم... تنزل للمسرح خاصة مع فكرة تروا المسرح والأفلام هي فكرة أصلها غنوصية يعني موجودة في الغنوصية على أن تمشي تطلع فوق المسرح وتطلع فوق المسرح وتمثل الدور بتاعك وقتها تهبط من المسرح يعني تعود إلى أصلك اللي هو العدم الفرق الوحيد بين الحياة اليومية أحنا اللي قبل ما نطلعوا للمسرح نحضروا السيناريو نتاع المسرحية أو الدور نتاعنا في المسرحية وقت ننزل من مسرح يعني اللي مثلته على المسرح لا يؤثر علي في حياتي اليومية يعني كان أنا في مسرحية مثلت اللي أنا سراق مش يعني أنا في الحقيقة سراق هنا أخذ نفس هذا المثل ونطبقه على العدم والوجود الفرق الوحيد ان في العدم لم تحضر ما سوف تقوله على المسرح. فهمت؟ يعني لا تحقق ما سوف تقوله على المسرح، يعني تطلع على المسرح الحياه عباره وانت فارغ اصلا وتقوم بدورك. فهمت؟ ولكن عندما تموت يعني تعود الى الاصل متاعك لهذا معناتها ظهرت فكره ان هذا العالم غير موجود هو عباره على حلم. ومن هنا ظهرت الفلسفة اللي تتسمى أن الحياة الحقيقية هو عند النوم ليس عند اليقظة، وقتها تعود أنت للعدم، سوف تعيش الشخصية اللي مثلتها في المسرحية متاعك، إذا هوني الحياة هي عبارة على مسرحية نأتيها بدون سبب انذار، يعني ماناش محضرين حد شيء ولكن عندنا في جيناتنا القبليه واشياء وارثينها، يعني عندنا بعض الادوات طبعا ماناش باش نطلعوا ما نعرفوا حد شيء. يعني عندنا بعض الادوات ولكن كما يقولوا بالمصريين انت وشطارتك. اذا الحياه المسرحيه هذه اللي باش مده سبعين، ثمانين، تسعين، 100 عام هي باش تعيشها وقتها تموت. فهمت؟ وقتها تموت باش تق... معنتها باش ينتهي الجسم نتاعك باش تخرج من المسرحيه ولكن باش تقعد ترجع فانتا تعيش نفس الشيء يعني تعود الى نفس آه مع انت اللي عشته في المسرحيه هذه في الحياه هو اللي باش عليك الى طبعا على حسب الغنوصيه يتم العوده الى المسرحيه من جديد لكي تصحح اخطائك ولكي تحاسب وغيرها من الامور. آه، اذا هذا المثل آه، معناتها نضربه على ما يسمى بالعدم اذا هناك بدات وتبديد فكره ان لكل شيء له لو بدات تظهر فكره الروح وليزيستي وان كل واحد عنده رب وان رب القمر ورب النبات ورب الشجر ورب الريح ورب الرعد يعني الانسان في الاول اي حاجه يشوفها اصبح يجعل لها ربًا. لماذا يجعل لها ربًا لكي يستطيع هي يعطيها اسم ويجعل لها رب لكي ينقلها لخطر ما يسمى تطورت مسألة الكلام. هو في الاول الإنسان الغنوصي الأول يعني بالفطرة كان يعرف ذلك الأشياء في داخله آه معناتها كان يعرفها في داخله لكن لا يستطيع أن يعبر عليها وتظهر الكلام أصبحت هذه الأمور تنقل تقليدا. يعني تقليدا ولا تنقل يعني حقيقه يعني الانسان ولا مجرد مقلد وهكذا ابتعدنا على جوهر الاشياء وجوهر الافكار وجوهر حقيقه الاشياء آه ثم بدا يظهر ما نطلق عليه طبعا في الاول الانسان كما قلت لكم اهتم بمساله اللب لكي يتحكم في الاشياء ولهذا اعطاها اسماء واشارات عندما يعمل هكا مثلا ولا يرسم رسم معين وهنا الذي يطلق عليه في تاريخ علم الاديان او المعتقد فكره ظهور السحر. السحر كان سابق جدا لما يسمى الاديان. ثم او المعتقد ثم المعتقدات اول ما بدات عند الانسان لم تكن فكره الرب موجوده. فانت في الاول الانسان كان يعني يتعامل مع الطبيعة على أساس أنه هو الرب هو المسؤول فالسحر في الحقيقة لهذا الأديان تعتبر السحر كفر لأن الإنسان بالسحر يستطيع أن يسيطر وأن يفعل بدون استعمال يعني بدون محتاج إلى قوة خارجية ثم مع التطور بدأت مثلاً لإقناع الناس بدأت فكرة مثلا استعمال الجن وهي استعمال الطاقة أو استعمال الملائكة وهي استعمال ما يسمى بالأفكار أو استعمال الرب الذي هي النفس نتاع الشخص نفسه ولهذا نشوف أي دين مهما كان وأي رب خلقه إنسان هو يوافق تقريبا شخصية اللي خلقه اذا بعد ما يسمى فتره الفتره الطبيعيه الاولى هي ما يسمى بالسحر جاء تحولت هذه الفكره الى معناتها فكره اللب بعد معناتها الانسان في الاول شات الطبيعه صعيبه عليه فهمت فخلق فكره السحر ان كل حاجه عندها لب وعند من نسيطر على اللب نتاعها نسيطر عليها ونولي نتحكم فيها وتولي عندي السلطه عليها هذا هو السحر ثم تحولت إلى فكرة ما يسمى الأجداد يعني ما يسمى الإيمان بالأجداد وهذا نجده في كل الشعوب من أستراليا، من إفريقيا، من أوروبا، من من غيرهم من آسيا يعني فكرة الجد كان مثلاً الشخص الذي يقوم بعمل مهم في حياته أو الذي يقود القبيلة أو يقود المجموعة أو يكون صحار كبير يولي هو بيدو بعد لا يموت عبارة على رب فهمت؟ ورب يطلق عليه أسماء متعددة مع يعني يعطيوه كل واحد يعطيوه اسم ولكن مع المسافة الزمنية والتقليد الواحد هذه الأسماء أصبحت أسماء ربوب موجودة في مناطق أخرى مثلا عندما نقرأ الميثولوجي جريك زيوس وغيرها وكل شيء هذه في الحقيقة كانت أشخاص فهمت من بعد بشويه بشويه ولا مثلا على حسب قوه الانسان واللي يقدمه للمجموعه نتاعو للشعب يصبح له اهميه آه وهذا زد الله ياسر ياسر ياسر في التشابه بين فكره الرب والانسان فهمت حتى ان في الديانات السماويه السماويه يقولون ان الرب خلق الانسان على صورته في الحقيقه الرب الانسان خلق الرب على صورته هذه الفكره صحيحه ولكن طبعا الاديان تستغل لكي تثبت فكره الرأي. الرب. الرب أه اذا الرب عند الانسان الاول بعد ما مر بمرحله أه السحر الواحد هي القدره هي الايمان بنفسه وقدرته ان يحكم هذه الارض. ثم ظهرت ما يسمى أه اللغه والتقليد و العادات والطمع والأموال والشجاعة وبدأت تظهر السياسة ومن هنا بدأت تظهر الاديان على خطر شافوا كان لعباد الكل يعرفوا الحقيقة حتى حد ما نجمي غني كان لعباد الكل الناس الكل تعرف الحقيقة حتى حد ما يكون فوق الآخر فهمت؟ واصبح العلم والمعرفة حكر على أصحاب السلطة والمال وطبقة معينة والباقي عبارة على قطيع معنتها يتم يقوموا يعني يستعملوهم في الحروب ويستعملوهم في الصراعات ويستعمروهم في غيرها من الامور وعباره على عبيد او قطيع تحت اسيادهم وهكذا بدا التفكير في معنتها اعداد ما يسمى الى تقليل الربوب وهي فكره استعمار الشعوب الاخرى حيث كل شعب كان له رب ومن بعد كل رب يغزو الرب الاخر وينتصر عليه وهذا نلقاوه في الميثولوجي اليونانيه وحتى في الشرق الاوسط ما يسمى صراع الارباب وكل واحد يحب يفرض ربه هذه الفكره نتاع الارباب اللي معنتها ادت الى ما يسمى ظهور في الشرق الاوسط الفكره المشؤومه في الحقيقه وهي فكرة توحيد الرب هي مشؤومة وغير مشؤومة في نفس الوقت لأن فكرة ما يسمى توحيد الرب يعني رب واحد هي فكرة باهية لأن أن تكون الإنسانية يعني كتلة واحدة ولكن دون القضاء على الشعوب الأخرى والمعتقدات الأخرى لأن من مصلحة البشرية أن تكون متنوعة وهذا جاءت في الفكر ما يسمى بالمسيحي طبعا الفكر اليهودي لم يكن له فكرة نشر الدين متاعه ولكن كان فكرته انه شعب الله المختار وانه هو الرب بتاع البشرية والباقي الكل عبيد له والباقي الكل تحت أمره وهو يمجد اليهود ويتقرب لليهود يرضى عليه واللي ما مجدش اليهود وما مجدش الشعب اليهودي يغضب عليه هذاك علاش نجد ياسر مثلا مذاهب مسيحيه يعني تبدا مع انت هي مسيحيه وتمجد ما يسمى اسرائيل وتجد كثير منا احنا حتى احنا مجدوا اسرائيل لكي ترضى علينا وترضى على آه تعطينا شويه من رحمتها لان معناتها ترقى بعض الاحيان صدقني نقرا مقالات يعني آه يعني شيء يوقف المخ يعني قال لك ليه هاليهود وما أذكى وحود ليهود وما درش نوه هما عندهم قدس جيس نوبل هما خاليد كل الشعوب وفما وحود يدخلوا في اليهودية فما دخلوا في اليهودية وكذا وتنسبوا اليهودية يعني مش مسألة يعني مسألة انهم شعب الله المختار يعني لك اليهود على اساس هما أقوى وحود وأعظم وحود وصحيح هما عندهم سيطرة على العالم يعني اقتصادياً وعلمياً ولكن بتحالف ما يسمى ما يسمى بالجيديوك ختياء المسيح اليهودي الذي فهم الحقيقة مش هما كيهود وكواحد وإنما القدم تاعهم فهموا الحقيقة وهنا جات فكرة ما يسمى الرب الواحد والسيطرة على أبقية الشعوب رغم أن الحقيقة أن الشعب ما يسمى شعب الله المختار هي الإنسانية كلها فمتح. الإنسانية كلها هي شعب الله المختار وليس مجموعة بشرية على بقية البشر ولا منطقة معينة على بقية المناطق وليس أوروبا على بقية إفريقيا وآسيا وهذا الفكر الاستعماري العنصري الذي يحكم العالم اليوم والآن ومن لهم المعرفة يصفون الآخرين بالجهل والتخلف طبعا هم يقول لك احنا نعملوا على خطر الشعوب متخلفة رغم إن هذه حقيقه فهمت يعني لكن كان من المفروض انهم يساعدوا الشعوب الاخرى لكي تتحرر وتوصل للمعرفه ولكن في نفس الوقت ما نجموش لومهم كي يلقاوا شعوب متخلفه كما شعوبنا واللوم مش عليهم هما اللوم على نحنا اللي مزنا زلنا شادين فكره الرب فهمت وفكره الاديان وفكره الاسلام وكذا وما نشعتين قيمه لرواحنا فهمت يعني ذنب الشعوب هذه الذي هي بدورها ليس لها القابلية للتحرر والالتحاق بركاب الحضارة الإنسانية وتؤمن بنفسها وهي التي موجودة منذ القدم في العالم يعني وهي منبت الحضارات البشرية شمال إفريقيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط فهمت هما رمز الحضارة أه بينما نشوف مع انت القوة أه الأمريكية الصاعدة سرقت يعني هذا عادي كل منطقه تطلع تسرق حتى المسلمين عندما في عهد الدوله العباسيه سرقوا الحضارات الاخرى وكل واحد يسرق لاخر ولهذا الفكر الانساني هو اهم نقطه يعني هذا معند العنصريه الموجوده والتسلح وغيرها هو اللي خلانا تتخلف هذا مع الاسف منطقه الشرق الاوسط والخليج اشعال حروب ومشاكل لبعد يبعدونا على ما يسمى ويدخلونا في السنه والشيعه او العرب والفرس وغيرها من الامور وهذا سوف نتكلم عليه طبعا عندما نتكلم على ما يسمى ماذا يحدث في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اذا هنا وصلنا نهاية هذه الفيديو يعني الوقت يتعدى فيه ان فكره الرب هي حلم انساني في الاول. فهمت؟ ولكن ولكن الابتعاد على الفترة جعلنا ننسى إنها حلم إنساني ورأينا الرب في السماء رغم هذه معناتها فما واحد هذه حقيقة غنوصية معناتها تقال فما شخص في الفيسبوك أرسل لي مقال يقول نفس الفكرة الشخص اسمه نسيت اسمه بالضبط فهمت أما تونت المهم عندما أنا نهز يدي أو نهز عينيا للسماء البعض نبحث على الرب في السماء وإحنا في الحقيقة وتنهز عينينا ما نش نبحث عن الرب في السماء إحنا معناتها لا شعوريا نهز عينينا المخاًقمة اللي موجودين فوق عينينا الذي يحتوي على كل شيء وهو نقطة الوسط وهذه الحقيقة معناتها أشاروا إليها الكثير ومنها شخص اسمه عمر الفار هو من عرش قرآني ولا من عرش شنو؟ يعني أو روحاني يتكلم على المسألة هذه وهي فكرة غنوصية أن في الحقيقة وتنهز عينينا للسماء مش يعني نهزوا عينينا للسماء وإنما النفس متاعنا تنظر إلى المخ اللي موجود هوني اللي موجود فيه العقل وإحنا قلنا العلاقة اللي موجودة بين النفس والعقل هي علاقة وثيقة تمر عن طريق المخ نحو الطاقة ونحو الجسد. إذا هذا المخ اللي من العقل هذا المخ اللي موجود هو وتتهز عينك للسماء هو تخزن للمخ نتاعك وهذه طريقة طبيعية فهمت وهو إحساس فطري للحقيقة يجعل من الإنسان ذو مسؤولية وذو هدف في هذه الحياة من أجل أن نعيش ونشارك في تقديم البشرية. ليس لكي لي نعيش مثل الانعام رغم ذلك هو من حقك يعني تحب تعيش كالانعام رغم من حقك حتى حد ما ما قال لك ما تعيش كالانعام تحب تعيش على روحك ما يهمك حتى شيء ما تحبش تفكر ما تحبش حتى شيء فهمت اذا هذه معناتها الفكره انك معناتها تحب تفكر فكر انت حر المهم المهم معناتها انك تكون حر وتعرف ايش تعمل هذه اهم نقطه فهمت أه اذا فكره الرب هذا هو معناتها اللب الاساسي لفكره الغنوصيه يزينا من احلام ويزينا من الرب اللي في السماء ويزينا من العادات والتقاليد وحج وخساره فلوس وصيام وطبيع وقت وحكايات فارغه وشعائر علمهمنا فهمت لو تريدوا فهمت الفطره الحقيقيه فهمت اتجهوا نحو المعرفه والاحساس والوعي وكون واعي جدا بما تقوم به، النجاح ليس بالاحلام ولا بالتقاليد او بتقليد الاخرين ولا بالاستسلام والتبعيه، الخلاص هو بالعمل الذي سوف معنتها يوصلنا الى ما يسمى المعرفه والتطور وهذا سوف ننقله لاطفالنا انهم نعلموهم يفكروا، نعلموهم يحسوا، نعلموهم يفهموا شنو هما قاعدين يعملوا بكل وعي. إذا هكا وصلنا إلى آخر الفيديو وغدوة نحكيو على مفهوم الرب في الغنوصية وراهو الغنوصية لا تؤمن برب. نظن أكتفي بهذا القدر وأنظر إلى الأسئلة. باهي خنشوف الأسئلة هاو قلت لكم معذرة قلت لكم ما تعملوش أسئلة. هناك شعب في شمال افريقيا غير هجين الى يومنا هذا. <تصفيق> أه تصلي بسرق علينا عبد الرحمن ما فهمتش به معظم الموحدين العرب هم فقط الحدوا بسبب سيطره الدين على حياتهم بشكل سلبي جدا بالفعل ابوكاليبس احمد خضراوي نعم يستطيع الحيوان الكلام يتغير تركيب بتحنجرته لأنه قابل الفهم والتعلم آه فما حيوانات راهي كيما مثلا الدفاع يا رجاء آه عندها ألفابي عندها ألفابي كيما الإنسان ولكن الكلام وحده لا يكفي مشكلة الشرق الأوسط إنهم معتمدين على المنتوجات الغربية شعوب آه انتكالية في انتهازية في كل شيء بالفعل الشرق الأوسط هم كالطفل الذي نبت له آه. بالفعل بالفعل شغل عبارة على طفل كبرت مسطش عابه كبرت معه دون آه احنا كعبارة على وليد صغير بالحق خوفوه من الغول وهو طوى عمره خمسين سنة وما زال خايف من الغول فهمت سلام ومحبة سليم الدين الاسلام يجعل الانسان انتكالي متخلف يتحمل المسؤوليه حي... يحبوا اولاد بدون ما يفكروا مستقبل هذه الاطفال بالفعل شكسبير يقول ان الحياه مسرحية بالفعل انسان خرافي عراقبه هذه امور خاصه وكانك تقول انه يوجد وعي قبل وبعد الحياه لا لا ليس هناك وعي قبل الحياه وهذا غدوه باش نحكيوا فيه حسين عمته ليس هناك وعي قبل الحياه الوعي لا يظهر الا بالحياه ولكن عندما يظهر في الحياه هذه مساله هل هو يبقى بعد الحياه او لا يبقى هذه مساله اخرى الوعي موجود دائما وعند الموت توقف عن الاستقبال ممكن انسان خرافي اما منظرمش كان موجود قبل الحياه هذه معناتها اختلاف موجود ونقوم نقول لكم انا راي الغنوصيه في الموضوع وانتم احكموا على ارواحكم ونجم نستنتج ياسر استنتاجات كيف يمكنك حمايه الطاقه الجسديه وما هي طريقه تقويتها آه هذا موضوع اخر نتاع آه الطاقه طبعا حمايه الطاقه الذي في جسدك هو انك اول حاجه الخلطه نتاعك الاكل عده اشياء او مش حاجه برك فما ياسر فيديوات خاصه بالفرنسيه ولا الانجليزيه يحكيوا كيف تحافظ على الطاقه الانسان الاول يحب وضع تفسير لكل الظواهر الطبيعيه طبعا يعني لانه كان يفكر تو ما عادش مفكر تو غير نقلد قالوا لي قالوا لي قالوا لي كيف نستقبل الطاقه الايجابيه ونمنع السلبيه طبعا هذا موضوع اخر اي نوع من الطاقه لازم الانسان آه مثلا ناخذ لكم مثال بسيط جدا آه فما واحده اتصلت بي فهمت آه معناتها تحب معناتها تعمل مع أنت تشوف حكايه الطاقه يا اخي وقت حكيت معاها وكل شيء شفت اللي عندها معناتها هي في الحقيقه ما تاكلش اللحم فهمت ما تاكلش اللحم عندها فتره طويله ما تاكلش اللحم وطبعا اللحم نعرفوه اللي يقوي النفس اذا هي ضعيفه نفسيا ضعيفه تصور ضعيفه لاكثر شيء ممكن اذا هي محتاجه الى طاقه نفسيه ما نجيوش مثلا انسان نفسه قويه ونعطيوه اللحم نزيدوا هذاك نعيجوه لازم نعرفوا كما... كما الطبيب يجي يشخص المرض ويعطي الاكل مش هكاك راهو الريجيم فما عماد يقول لك هذا ريجيم طبعته و... ومنجحش معايا شيء طبيعي منجحش معاك او مثلا طريقه اكل لازمك تعرف انت اي طاقه محتاج هل محتاج الى طاقه عقليه الى طاقه نفسيه الى طاقه فهمت تسهل لك انتقال الطاقه الى طاقه جسميه مش الامور يعني بكل صدفه اي حاجه تشوفه يحكي عليها تمشي تتبعها تحياتي كريم شكراً شكراً فهمت الفكرة إنسان خرافي شكراً هل ترك الأديان في تزايد حالياً؟ طبعاً ترك الأديان في تزايد حالياً والغرب حتى ولو ترك الدين مش الكل يعني الشعوب ما زالت فم المسيحية وكذا لكن القادم تاعه واعين بهذه، احنا المشكلة القادم تاعنا بهايم راه المشكله يا جماعه مش مساله انه نزلوهم الكل عباد يعرفوا الحقيقه لا مش هذاك هو يكفي انه يكون واحد برك يفهم ويكون عنده مركز السلطه المشكل احنا الفرق تعرف شنو الفرق ما فما حتى فرق بيننا وبين العالم المتحضر الفرق انه في العالم المتحضر الفاهمين هما اللي عندهم السلطه وفي العالم تاعنا البهايم حاشاكم وحاشا البهايم هما اللي عندهم السلطه وعندهم القدره وعندهم الفلوس. هذا هو الفرق من بيناتنا ومن بيناتهم. فهمت؟ ما فما حتى فرق اخر. نسبه العارفين اللي عندهم والعارفين اللي عندنا كيف كيف؟ ما نقولش اكثر احنا فاهمين. باه هل ترك الاديان في تزايد حاليا؟ طبعا ترك الاديان في تزايد. اخطر السحر كانوا سحره العصور المظلمه. حتى لتوا مازال موجود السحر، ما توا السحر قل لخطر العلم تطور. لان العلم بيدو هو سحر. آه اله في الاول كان ظاهر كالاصنام ثم تحول اله مخفي مثل امون. طبعا في الاول كانوا يعملوا له اصنام. يا ودي رب محمد هذاك رب رب غيور، رب حرب، رب خلينا منه. اليهود أذكياء ومنظمون صراحةً. اليهود أذكياء ومنظمون صراحةً، بالفعل بالفعل أما تقول هذوك كلهم يهود اللي يسموا يهود وخالية فهمت؟ هما مختلطين هجينين. فهمت؟ تشوف يهودي ما, ما عنده حتى هما عندهم ده. هما ده. هما, ده. هما اليهود الحاجة اللي عملوها ذكية أنهم اليهودية بالأم. هذه حاجة جدا ذكية. وبالفعل يعني هي الأم هي اللي لازمها تكون يعني لازم واحد يحمل لقب أمه خطر بوك ما تعرفش على ربه شكون يعني الفكر متاع الأم هو الأصل إذا ما هيش صدفة انهم مش خطر يهود وما ذكية لأن السيستام اللي متبعينه سيستام ذكي كل البشر هتكياء ولكن إن حكمت على سمكة سلق شخص طول عمرها تظن إنها فاشلة أه طبعا طبعا هذيك هي ما يسمى بالأفكار المسبقة كما مع تجي نسر تقول له وأنت دجاجة عمره ما يفكر في باش يطير. الأوضاع التي تعرض لها اليهود في حياته هو ما جعلهم أذكياء ومنظمون. أه طبعا هذه معناتها ديما الصراعات هي اللي تقوي الإنسان. هل زرتسي تعتبر ديانة موحدة وسماوية وهي مصدر اليهودية. أه طبعا تعتبر ديانة موحدة نوعا ما فهمت هي بداية التوحيد. فهمت. ومصدر اليهودية هو ليس الزردشتية فقط مصدر اليهودية هي السومارية والديانات القديمة احشم على روحك رك عايش في دولة شرفها اليهود والتجاء علاش نحشم شا عملت يا عبد الرحمن شبيني انا بيدي همت عندي وصول اليهودية شنو فيها؟ ما قول تانشتاين رددها دائما ولكن للأسف العرب اكثر شعوب جهلة من عاش والمقوله إنسان خرافي العين الثالثه هي لترى ما لا يرى العين الثالثه هي مخك فرجع البصر كرتين يرتديك البصر وهو وهو حسير في القران هذا هو لب الرب ان اللب اللب هو الانسان نفسه بالفعل رشد لخصت كل شيء وكان واحد فيكم يعني وصر باش يكون فكره وينجم يعمل فيديوهات ولا يكتب مقالات بشي وصل الفكره، عليه لا ولا يوزع الفيديوهات كان عجبته طبعا كان عجبته كان مع تفهمها. اي دوله خرج منها اليهود امها قحبه اتنكت. عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن الصبر الصبر عليك. ام فينك انتهت محاضرات سعيد نلتقي. ما فهمتش، الغيبوبة هل هي اتصال بالعالم العدم؟ وهل هي مشابهة لتجربة الإسقاط النجمي، هل ممكن... هذا في تجربتها؟ الغيبوبة هو انفصال عن العالم، طبعا، الغيبوبة هي انفصال عن العالم الحاضر ولكن ليس هي الإسقاط النجمي، فهمت؟ الفرق أن الإسقاط النجمي فهمت الفرق ان الاسقاط النجمي يعني ما تقوم به في وأنت في حالة يعني معينة تبقى متصل بالعقل يعني وقت تتذكر شنو عملت، بينما الغيبوبة يتسجل في اللاوعي، كيف الواحد يقنع عائلته بترك الصوم، ما تقنعش علاش تقنع فيهم، ما تقنعهمش، أنت ما تصومش وش يهمك فيهم، تحكي معاهم، أول حاجة مثلا الماء، فهمت؟ الماء جدا مهم، فهمت؟ تنجم تدينهم بالطريقه بطريقه وميهمكش فيهم انت ساعه ما مش ما فيهم يعني انصحهم ناقش معاهم خليهم ساعه يحترموك انت كفاط اول شيء تعرف كيفاش الناس مش لازم تجي تحكي مع الناس فما قوله تقول كونوا دعاة لنا بافعالكم ليس بالسنتكم اذا هذه وعندها تجربه لو عائلتك تقبلك اللي انت ملحد وتتعود عليك اللي انت ملحد وعايش معاها فهمت واللي انت تفطر عادي هي ساعه اكبر خطوه هما بيدهم يشوفوك باخلاقك ومش مثلا فما فما واحد نعرفه فهمت نهار كل يروح سكران ويصيح على امه وهاو مزطل وكذا ويقول لها انا ملحد خرجوا من الاسلام حكيت مره مع امه فهمت يعني حكيت معاها قالت هم امه يا ولدي هذا ملحد مش كيفك فهمت إذا كونوا بأخلاقكم بأخلاقكم أنتم المشكلة اللي عندكم عقلية نتاع مسلم تحبوا بالسيف لعبيت تخرجوها من الإسلام مش بالسيف حد شيء ما هو بالسيف فهمت؟ باهي كيف الواحد يقنع به، التعلم اكتساب المعرفة هو الإرث الوحيد الذي ندخره اليوم الحساب والعودة إلى حياة أبدية في الكون الأخير أه. التعلم ها ما يا بابا إدريس على قد ما تتعلم تعرف تكسب شيء قارون القارون تلبس الذهب كل ذك لو فما حاجة بشتهزها معاك هي ذاكرتك هما البلايس اللي زرتهم الحاجات اللي عملتهم الدول اللي شفتهم المعرفه اللي تعرفتها هذيك الحاجه الوحيده اللي بشتزمها. هي المعرفه والتجارب التجارب الحسيه والمعرفيه هي الافكار والتجارب هو اللي بيجتزوا بعض تعني ان الغرب اصبح اكثر قوميه مقارنه بالديمقراطيه القديمه التي كانت قائمه على العولمه والامبرياليه اكثر قوميه نجم نقولوا اكثر قوميه اصبح يحترم اكثر الشعوب لان شاف روحه وشعبه سوف ينتهي لان اوروبا راهي عريقه راهي راهي تدخل في اطار لو لو الدنيا الدنيا لو الدنيا الدنيا راهي شمال افريقيا ودول اوروبا والشرق الاوسط يعملوا دوله واحده تولي قوه اقتصاديه وسياسيه واحده تمنع انتم تصوروا اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط يصبح دولة واحدة بعملة واحدة بكل شيء وحده، شكون ينجم في العالم يقدر عليهم؟ فهمت؟ يعني اتحاد القارات الثلاث هذه هي أكبر قوة في العالم، هذا قلب العالم وهو الذي سوف يحقق الإنسانية باي ما هو حسابك حاب نناقش معاك ولو ما يحرجكش. حسابي موجود على الفيسبوك فهمت أي بلاد تجد فيها اليهود تجد ترى قيمة العمل نيويورك أمستردام عبد الرحمن يا عبد الرحمن بحي. اي بلاد وجداف يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن قل لي قل هذيك امورك انتي. فهمتها؟ أه انت فهمت معناتها امورك انت ما نجمش ندخل فيك فهمت هي وجهه نظرك وامورك فهمت انت أه امين ما هو رايك في فادي الحفار ما عنديش عليه فكره ياسر الحقيقه ما نكذبش عليك انا ما بحث عليه من هو أنا؟ حسين أنا هو الذي تفكر فيه والذي تحسه هو أنت ولد بالعسل عندك الحق تكره مانيش نكره إسرائيل ما نكرهش يا عبد الرحمن ما تبداش تقول فيا اللي ما نقولوش فهمت ما نكرهش حتى حد أخي كريم شبيهة بتعليم الاسلام ومفهوم الرب هل هي تمثل الغنوصية باب من أبواب الغنوصية؟ طبعاً الأبانشيدا مكتوبة على الطريقة الغنوصية. عندما تسأل شخص يهودي عن أصله سيقول أنه يهودي وليس السبب هو أنه لا يوجد فرق بين الهوية اليهودية والدين هو نفسه هذا دليل على أنهم بدو ما رأيك؟ أه صدقني فما يهود السلام تقول يقول لك أنا يهودي ملحد. طبعاً هما كأنك لو الإسلام كان اسمه عربي. يا كريم سينيبا لي بهايم سي سو كي أم يكوليزي لا فيولونس كوميسلا. أه هناك نظرية تقول لا موجود حقيقي إلا أنا والباقي صورة وهمية في عالم هل هذا صحيح؟ أه معناتها هو في الحقيقة يا حسين هذه معناتها فكرة جدا مهمة فمثل على خاطر كل واحد النفس نتاعو تحتوي كل الأنفس الاخرى، النفوس الاخرى، هي نفس واحده راهو نفس واحده فهمت؟ وانا هذه نعملها نعملها نح... نحس روحي انا موجود والباقي الكل هي تمثيليات فهمت؟ نعملها في حياتي باش ما من... ما يقلقني حتى واحد، يعني بالنسبه لي انا نتحكم في اللي حولي الكل فهمت؟ اللي حولي الكل ماهوش موجود، انا موجود يا اخي شكون يحس؟ فما واحد يحس في بلاصتي بالنسبه لي انا, أنا موجود فقط يا اخي انا نجم نحس بيك يعني نحس شنو تحس انت هذه مساله منطقيه فهمت هل محمد رسول الاسلام كان مريضا نفسيا وما نوع مرضه؟ ما نتصورش انا محمد اللي موجود في الكتب ما نتصورش تو يوصل للعلم نهار ويستطيع ان يكتشف ماذا وقع في ذلك الوقت. الاسلام اللي عندنا تو هو اسلام تكون بعد 300 سنه فهمت؟ وما نتصورش اللي محمد يعني فهمت اللي خلق الاسلام ما هوش محمد فهمت؟ بالنسبه لي منسوب ليه لكن مش هو. عائشه جبير السحر هل تشجع على وش تعبل به السحر؟ الكباله مشتقه من الغنوصيه يوم شيخ حكيم لكن في مقابل له تخز وجهه نور غير عادي كنت شاهد الا انا ما هو تفسير للحاله هذه قابلت يوم شيخ حكيم لكن في مقابله له كانت أنوار تغزو الانوار تخز وجهه الانوار فما ما يسمى الاورا فهمت؟ فمع بيت صافين ان تحس عليهم الاورا فهمت والاوغاء معناتها تنجم تشوفك انت مثلا تكون في حاله نفسيه معينه. مسلم اصلي واصوم وحبك واحترمك كثير لانك ملحد نزيه لا تسب ولا تستهزى بالدين. شكرا رمزي الشيخ. الانسان علاش نسب؟ علاش؟ شنو شنو الفايده في السبان؟ يبحث عن الخلود ما هو غريزه ام فكره قديمه من العدم. الانسان يبحث على الخلود. ال العدم يريد الخلود معناتها الخلود في الوجود فهمت؟ العدم هو اللي يريد اكتشف العلماء ان الشامبازي ولا هني نظام عقيده تعبد نوع من الشجر بما تفسر هذا، طبعا هذا التطور فهمت؟ يعني فما نوع من القرود بالفعل ان انسان خرافي قريت هذه الحكايه فهمت؟ وعد يكون هذاك علاش قلت لكم الايمان هو الذي يميز الانسان على الحيوان، يعني هذا الحيوان لو تطور فهمت؟ وأصبح له معتقد سوف يتطور فهمت؟ الإيمان هي حاجة أساسية عندما نجد أن جزيئات ذرة تتبع نظام يمكن حسابه حتى أن نستخدمه في الالكترونيات ونحن نعرف أن أن فقط الذكاء أو الوعي ما جعلني أن ذلك الوعي أو الذكاء وخالق كل شيء هذا هذا حدث ما فهمتك شيئا بأبوكاليبس إيس ما تتسجيره دام لامبير غومة دو أريد وراء ما نتفرجش في التلفزيون يا عبد الرحمن حاولت التواصل مع الأشجار من قبل لا مش لو لا تقصد بالتواصل على الحب الأشجار والحب الطبيعة ما رأيك في كتاب بداية الحكمة؟ طب ما يسر كتب مهمة راهو عبد الرحمن مشكلتك مع اليهود نحن ليس لنا معهم مشكلة. آه علامة النسل تحت على برنامج تلفزيون رمضان وجدت في الأفاتشيد المترجم كلام كثير من الارباب، اي جوستومون حسين وجدت في الابانشيدا المترجم كلام كثير عن الارباب بخلاف ما تقول حضرتك في الغنوصيه، ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك ان الابانشيدا فهمت مكتوب علاش هما كتبوه الابانشيدا؟ هما كتبوا الفيدا بكتاب الابانشيدا، يعني الفيدا مكتوبه قبل الابانشيدا، يعني لو نرجعوا للفيدا عندها 5000 سنه، 6000 سنه. وعندما لبراهما اكتشفوا أن العلم هذا يمكن طريقة كيفاش استخراج الفيدا يضيع وضعوا ما يسمى الابانشيدا اللي هو الطريقة الذي كتبت بها الفيدا وتكتب الابانشيدا بعد تقريبا 800 سنة ولكن كتب برموز يعني ما تنجمش تقراه وتفهمه إلا عن طريق متر ما يسمى شيخ او جورو ولا حاجة وقت تقرأ عند جورو انا لا ولا ده ما قريتوش كتاب فما واحد قال لي وجد النسخة اف بالفرنسي كاملة لو حصلت عليها سوف اضحها للاشخاص اللي يريدوها اذا الكيمة مثلا الكابال الكابال عندما تقرأها تقول تقرأ حكاية فارغ اما ثم فيه رموز يعني يقول لك الكلمه هذه تعني هكا، الكلمه هذه تعني هكا، الكلمه هذه تعني, تعني هكا، وكان انت تقرا لابانشيده عده مرات تو تنتبه للمساله. ااا أه كيف طريقه التفكير الجميله دائما نفس اسال نفسي ما هو نوع الحياه والبيئه والظروف التي صنعتك؟ قال يا يا يا يا يا مازين لو تعرف غير إيه اسكت برك. كونسيونس اسكال فا افيك لاماتياغ. الجيريوني ما فهمتكش يا الجيريوني هل هل أوصلتك علوم الغنوصية لعلم شيء من الخوارق ماذا تقصد بالخوارق فهمت أوصلتني الغنوصية أني نعيش في عالم آخر في عالم آخر في التغلب على المصاعب الحياه في العيش الامين في الاحلام نتحكم في الاحلام بتاعي عندي ياسر حاجات يعني نعملها بالفرنسيه سلام الجميع اقصد هل يمكن ان يكون الاشجار او, أو... أو... وعي في طريقه معينه أنا كان فهمها يوما ما ان كان امر تحاول حس الاشجار وانت بينها ممكن تحس بعي حولك ممكن يكون مجرد الاشجار تعرف الاشجار ماذا تمثل في الغنوصيه؟ هي الافكار. كما الصحراء يعني الغابه تمثل الافكار والصحراء تمثل النفس والبحر تمثل الطاقه والجبال تمثل الجسم. هل بالمستقبل ستختفي المال؟ آه يوم ما نتصورش يختفي المال يمكن توصل الانسان الى درجه من الوعي لازم ليس يختفي المال فقط يا مي امور. لازم يختفي المال ويختفي العمل احنا موجودات ما نش مجعولين بيش لازم ربوات تخدم اشخاص احنا نعملوهم يخدموا احنا مجعولين باش نعيشوا ونحسوا ونفكروا فقط انه يا الاسرة وخروج المرأة للعمل والتعليم العالي هو سبب انتشار الالحاد ما نتصورش بشبيه المرأة هل توافقني انتشار قيمه مثل... الانهيار؟ ما هذه مساله اخرى يا عبد الرحمن فهمتش انا شنو عندك أنتي مع مع... أنا مع انت مع المراه انا حتى انا عندي معناتها مع المراه والاسره وكل شيء فما خلل عندنا عندنا خلل احنا احنا في المجتمعات نتاعنا يعني يا عبد الرحمن عندنا خلل كبير احنا منافقين احنا المشكله نتاعنا يعني علاش ما تتكونش الاسر وتدمر الاسر وتعيش على النفاق كان كل واحد تو في اوروبا واحد كي صحب واحده يعرفها شنو وتعرفه شنو يعني لو كل واحد كان فينا على حقيقته كل واحد يلقى اللي يحب. المشكلة احنا نكذبوا منا ونكذبوا منا من بعد نكونوا أسرة ونقعدوا نكذبوا حياتنا كاملة. ذرة بيع الله نظام الله لا يمكن أن يأتي إلا من ذكاء، لا ليس صحيح يا أبوكاليبس. آه فهمت؟ لأن التجربة التجربة فهمت؟ تو معناتها نحكيوا فيها دايما يعني التجربة والظروف والعوامل هي الذي تخلق النظام. الإيمان ضروري، لكن كيف يمكن الشخص أن يؤمن بنفسه كإنسان كان الوحيد الموجود؟ إن كنت الوحيد الموجود، لأن سبب الوحيد لأي شخص يصدق في الله هو أن كل شخص آخر يؤمن به أحمد عياري الإيمان ضروري، الإيمان عندما نقول في تؤمن بنفسك، تؤمن بالإنسانية، تؤمن بشعبك، تؤمن ب... ب... ب... بذاتك، هذا هو الإيمان تي يطلق عليها مازن، وأتمنى أعرف قصتك، قصتي عادي، الشجرة هو اعتصام درجة الوعي حيث تثبت بجذورها وتقوم بعملها الطبيعي وهي في حال تأمل، فهمت؟ المهم، نكتفي بهذا القدر، آه غدوة آخر حلقة من المفروض، ومن بعد باش نتكلموا عالسياسة، وباش نعطيكم تجربتي آه يعني باش لخص لكم الكتاب اللي كتبته الكل في انتظار ترجمته بالعربية ماذا يحدث في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتجربة التونسية يمكن فما أشخاص ماهوش بش يهتموا بالتجربة التونسية أما تأكدوا اللي يوقع في تونس سوف يوقع في دولكم في المستقبل لهذا يعني مصير شمال أفريقيا والشرق الأوسط مربوط بتونس هناك مشروع تركيب رأس في جسم إنسان آخر لكن بيعلم الطاقة كيف تتغير وقومت الطاقة في جسم من جسم الطاقة كيف كيف فمش فرق بين طاقتي وطاقتك بحثت على الكتاب البانشيدة لم أجده في جوجل اكتب عبد السلام الزياني PDF الابانشيدا فمتى تلقاه بالعربية ما الترجمة العربية راهي ماهيش لك الكل شكرا لكم الجميع تنمير تحياتي وغدوة نروم آخر, آخر حلقة حول الغنوصية فمتقى. مع السلامة